අපේ වතුරේ නැහැ අපේ වතුර බෝඩ් වතුර නැහැ වේල වේල දේවල් වල වෙන දේවල් වල වතුර ටැබොන්ඩ දැන් අවුරුදු 30ක් විතර අපි වතුර නතු බොහෝ නාන්න ගියේ දැන් 6යි මේ මහ ගංගෙන් තමයි නාගෙන ඉන්නේ අපිට නාන්න වතුර ටිකක් නැ බොන්න වතුර ටිකක් නැ මේ මහත්තයා දැන් අපිට අවුරුදු 30ක් අපලයක් විතර මේ ගම හදපු දා අපිට වතුර බිඳක්වත් නැණි දැන් අපි මේ කොච්චර දුක් විඳලා ළමයින්ට ඉස්කෝලේ යන්න වතුර රැට උයා ගන්න වතුර කලේ ආරයන්නේ බොන්නට නැති නිසා මිනුසුණට වතුර පිරහැර විඳිනවා මේ දම්මු නිතර රතකරවණ මහේ හිතවතුනේ මිතුර සේනා ගමට දෙනු මනබී වතුර අවුරු ගානක් මේ කැල්ලා මේක දැන් වතුරත් නැහැ දැන් ඇටි අපි මොකද කරන්නේ මේ මේ වාරදෝ දැන් වතුර නැහැ කැල්ලා බොහොම දුර පරවත් වලින් නිකන් ගේන්නේ වතුර අතට කොට ගලෙන් පරමාරු කොට කරගෙන තිබෙනු දෙක ඔව් වහිටි uh, well, thumbnails කියනකෝ මොකද ගැටළු ගමට තියෙන්නේ? අනේ මහත්තයා දැන් අපිට අවුරුදු 30ක් අපලයක් විතර මේ ගම හදපු දා ඉඳලා අපිට වතුර බින්දාවක්වත් නැණි දැන් අපි මේ කොච්චර දැන් මෙච්චර කාලේ මේ රජේ පාලකියෝ ඉන්නවා මේකට එනවා ඇවිල්ලා අපේ චන්දේ කතරේ ගහගත්තා චන්දිය අරන් යනවා වතුර ටිකක් මේ ගමට දෙන්නනේ 3.7 ඉන්නකොට තමයි මේ නමුත් කිසිම රජ කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලලා යනවා මිසක් වතුර බෙදදෙන්නේ නැහැ නේ අපිට. ඒ හින්දා අපිට කොහොම හරි මේ පෞල් අසුවකට ජීවත් වෙන අපිට වතුර ටිකක් අරන් දෙන්න කියලා තමයි අපි මෙ ඉල්ලන්නේ මේ බලන් අපි කලගිලියක් අරන් මේ වයසට අපිට බොන්නවද? කල බොන්න වතුරයක් ගන්නේ අපිට වතුර ටිකක් ගන්නේ. Tanaka කරිස්සලා දෙන්නකෝ වැඩ කරලා උදේ ඉඳලා වැඩ වැඩ කරලා තමයි මේ ඇවිල්ලා මේ වතුර අපි සේනාගම. නැවුලෙන් සේනාගම කියලා මේක ප්‍රේමදාස මහත්තයා තමයි මේ අපිට හදලා ඒ රාජ්‍ය කාලේ දීපදා ඉඳලා රාජයේ මැතිමතිලා ඉන්නවා මේකට එනවා බලනවා වාහනවලිය යනවා එනවා රැසින් තියනවා අපිට වතුරියක් හරි ගස්සලා දෙන්න අපිට වතුරියක් හරි ගස්සලා දෙන්න තමයි මේ දුප්පත් අපිට කියන්නේ මොකද ග atlu අපේ වතුරියට අපේ වතුරේ මොල් වතුරේ නෑ වේලා වේලා වෙන දේවල් වලට අරට බොන්නේ දැන් في هافيتر اپرووائزر ناتوں بہت بابارے انڈوکھ کی دیواہتی ہویا گانی ڈاکٹر کا کھادیا دیتا ڈاکٹر ابے الگ دارک کڑینا وہ بونڈ وادتی کنے ہودا گن واتر ٹکک نہ دیا ہادیو کی میں گالی گت کر گن واتر ٹکک نہ گمت پہالین گنگا میلیا تیما ادات واتر نہ نی اتیں کی دینے کوین اپی ඔබ තුමාලවත් ඇවිල්ලා මේ ගමට අපිට උදව්වක් කරලා දෙන්න බැරිද? අපි ඉල්ලන්නේ අපිට මේ සස්සයික අපිට පාර හදලා මේ වතුර ටික හදලා දෙන්න කියන්නේ ඒ ඉන්න නිලධාරි බලධාරි නැතිවම තුරුම්ද? හැබැයි එන්නපා කියන්නේ සංජය කාලේ. ඉච්චරයි කියන්නේ. දැන් පහට නාන්න ගියේ දැන් 6යි මේ මහඟඟෙන් තමයි මේ නාගෙන ඉන්නේ අපිට නාන්න වතුර ටිකක් නැ බොන්න වතුර ටිකක් නැ ඇත්තටම ඉතින් මේ බලadari හැමෝම මිනිස්සුම මේකට එනවා යනවා කතර ගහ ගන්නා විතරයි කිසිම දෙයක් කරලා දෙන්නේ අපිට මේ දුක මේ මහත්යරවත් තේරෙනවා අපිට මේ වතුර ටිකක් දැන් මේ වතුර ටික නැ දැන් ඉතින් තමයි මේ පොඩි ළමයි අරගෙන එන්නේ ඔබ මේ දකින්නේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ නාවුල ප්‍රාදේශීය ලේකම් සේනාගම කියන ආදර්ශ ගම්මානේ දර්ශන සේනාගම ආදර්ශ ගම්මානේ 1981 R ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාගේ උදාගම් සංකල්පයට තේ ඇති කරපු ගම්මානයක් එදා ඉඳලා මේ වෙනකල් මේ ගම්මානෙට කිසිම යටිතල පහසුකමක් කියන එකක් නැහැ මේ ගම වටේටම කඩපල් දාපු ගම මැදින් අඹර හන්දියේ ඉඳලා මාතලේට යන කිලෝමීටර් 20 කතර යන පුළුවන් කෙටි පාරක් තියෙද්දි ඒකේ වලවල් වල වැටි වැටි මේ මිනිස්සු යනවා. කිසි කෙනෙක් මේක දිහා බලන්නේ ගමට එහාපැත්තේ, මෙහාපැත්තේ හැමතැනම කාපට් පාරවල් තියෙනවා. ඒ පළවෙනි ගැටලුව. දෙවෙනි ගැටලුව තමයි මේ පානීය ජල ගැටලුව. අඹර සේනාගම ගම වටේටම අඹංගග ගලාගෙන නමුත් අඹංගගේ වතුර අපිට බොන්න ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ කිලෝමීටර්ක් විතර ඇතින් ගංගාර තියෙන, අඹඟා තියෙන එනකොට මේ මිනිස්සු මේ මිනිස්සුන්ගේ එහෙම වතුර සපයා ගැනීමටවත් වෙලාවක් මොකද මේ ගම්මානයේ ඉන්න සියලුම දෙනාම කුඹුරු ගොවිතන් මේ ලංකාවටම එළෝල් සපේන අඹන වෙල්ලායේ ගොවිතැන් කරන ජනතාව තමයි මේ ගමේ ජීවත් වෙන්නේ. එම්නි සුදීපාන්තර පහමාර 6 හැම කෙනෙක්ම කුඹුරට ගියාම ආපහු න්දාවටත් පහා මාර්ථ හැටිට දැන් ඔය ඒ එනකොට උදේ ගිහිල්ලා අඹංගගෙන් නාගෙන එනවා. ගෙදර එනකොට පොඩි උන්ට දෙන්න නැහැ. ඒ ගැටලුවට මේ අපේ ගම්මානයේ සියලුම කාන්තාවන් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අපි නෙවෙයිකරේ නෙවෙයි ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා. නමුත් අපිට නිසි විසඳුමක් නැහැ. මෙතනස කිලෝමීටර කීහබත්ෙන් ආඳාවල වසමේ, ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ කෙළවරටන කල් විශල් මාතලේ කියලා ජල වි아පිතියක් ඒක වෙලලා තියෙනවා එතනින් මෙහාට ඒක දික් කරලා ඒක එක ගැටලුවක්. එහා පැත්තේ අඹඟගෙන් එහා පැත්තේ නාවුළු ප්‍රාදේශීය සභාව මගෙන් කරන ජල ව්‍යාපෘතියක් ඒක එතන මේ කිලෝමීටර කීපයක් එහා පැත්තේ ප්‍රධාන කන ජල ව්‍යාපෘතිය කිලෝමීටර 10කට එහා දක්වා ඒක මෙසින නමුත් ඒක පොඩ්ඩක් හරවන්න මේ මිනිස්සුන් රෝමනාවක් න කියන්නේ රාජ්‍ය සභාවේ යනකොට කියන්නේ මේක ඊශ්වර තිබ්බ ජල විපත්‍යයක් ඒක මෙහෙ ඉඳලා ගෙනියනවා. එයා පිළිගන්නවා ඒක එහෙම වෙන්න ඇති. නමුත් මේ කිලෝමීටර් යන්නට බඩ දෙයක් දාලා දෙන්න බැරිද? එහෙම වුණත් මේ මිනිස්සුන් කොයි තරම් සානක්? මගේ <li>අඩි 9ක් 10ක් විතර කණේ කර හුණු ගල විදලා තමයි බොහොම අමාරු මේ වතුර ටික තියෙන තான் අඩි හැමදාම හන්දාවට ඇල්ල ගරණේ ගෑනු කට්ටිය අනේ අපිට වතුට්ටියක් දෙන්න කියනකොට බලාගෙන ඉන්න බෑනේ. ඒ නිසා බාලදියොලෙන් ඇදලා අපේ මට ඒ ලිඳට බහින්නක් බෑ. අපේ එක්කෙනෙක් ඔය බැලන්ස් පුරවලා දෙනවා අඩි පෙරංගාල වතුට්ටියක් දෙන්නේ. ඉතින් අපි කියන්නේ මේ මෙතන ඉස්සරහ තියෙන නළේ ගමට වතුර පුළුවන්. මේක කාලයක් තිස්සේ කැඩිලා ප්‍රාදේශීය සභාවට කිව්වට කිව්වට හැදුවිනම් කියනකොට කියනවා අවුරුදු ගාණක ගෙවීම් කරන්න තියනවලු. මේ එදා වේල මිනිස්සු කොහොමද ඒ වගේ ප්‍රාදේශ සභාව නම් යෝජනා කරගாரு සභාව විසින් හොඳින් අහගන්න ඔබතුමාට පුළුවන් ඔබතුමා ගංගෙමයායේ හොඳ ජල කරලා තියෙනවානේ ගංගෙමයායේ ඔය ප්‍රාදේශ සභාව නිමල් බණ්ඩාර මහත්මියට තමයි මැදිහත් වෙලා එක කරේ ඒ වගේ මෙතන නල්ලෙන්දට මෝටරයක් විදුලි මෝටරයක් දාලා උඩින් ටැංකියක් බඳලා දුන්නනම් ආයේ වෙන ජල ව්‍යාප්තියක් මොනවත් ඕන නැ මේක මිනිසුන්ට එනිසා හොඳින් අහගන්න කරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමා අපි හොඳින් දන්නවා ඔබතුමා හොඳ සමාජශීලී පුද්ගලෙක් ඔබතුමා ඇත්තම දුප්පතාගේ දුක හඳුනන කෙනෙක් කියලා අපි හැටි කියනින් ඔබතුමාට අපි යොක් පුළුවන් නම් තමයි ඔබේ හොඳම සමාජශීලී වෙයි අනික මේගම දිහා බලන්නේ හැම දේශපාලඥයෙක්ම කොළපාට කණ්ණඩියක් දාලා කොළපාට කණ්ණඩියක් දාලා බලන නිසාම තමයි මේ ගමේ සංවර්ධන යන්න හිටලා දැන්වත් කොළොපාට කරන්න අන්ඩ ගලුවන්න මේගමේ ඉන්න සීයට එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෝොන් නෙවෙයි මේ පොදපෙරුුණ ආන්දුව වාමාංසික ආණ්ඩු ිහි කරන්න මිනිසු පවුල් කී පෑයජන්ට එක්සත් ජාතික පාක්ෂ වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ අනික්ෂියලුත්න දාම ඔය ගරු සභාපත්තුමාගේ ප්‍රාදේශය සභාව බලගන්න ඔන්නට චන්දදීපු කට්ටි කියලා මන අනිවාර්යම සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා මේ බලධාරින් මේක ගැන. එස්.ආර්. ලබල අපිට සහායක් ලබා දෙන්න පළවෙනි කාරණේ වාණීය ජල ව්‍යාප්තිය යලෙස හස්කන්න අපිට අවස්ථාව ලබා දෙන්න අර කන්දවුඩ ලිඳක් ගහුවා ආරාධිත සභාවේ විවේචන කරලා තමයි. නමුත් ඒකේ වතුරු නැහැ. වතුරු බෑ. වතුරු ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ගන්න විදිහක් වතුරු නැහැ. මේ නළ ලිඳ ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා මම ඓදාසලක් ගරු සභාපති මේ වෙලාවේ අපි ඉල්ලා හිටින්නේ මෝකාක්කාර කරලා එක මාස විශාල මාතලේ ජල ව්‍යාප්තිය කිලෝමීටර් addir කරන්න වෙනාට එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශ සභාවෙන් අබංගගේ ජල ව්‍යාපතිය මහාට කිලෝමීටර් addr ඔය පොඩි වැඩක් තියෙන පින් සිද්ධ වෙනවා මේ මිනිස්සුන්ගේ දුක බලලා ඔබතුමාලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා නිසි බලධාරි කිල්ලන චමතම් තිරුවන් සර්මා මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට දින මතන ලැබීමට අවශ්‍යයි ඔබේ චංගුමු ದುරකතනෙට මෙවැනි වීඩියෝ නිතරගෙනම ගැනීම තම අවශ්‍ය නම් උඩ රට නිවුස් අපේ YouTube නාලිකාවේ දකුණුපසින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබට ಯಾವස්තාවව උදාවෙනවා. එහෙනම් මතකයතව මේ වීඩියෝව නරඹලා අවසානයේ subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ ඔබලා like කරලා යන්න. ආයෙදවසක හමුවෙමු මෙවැනි වීඩියෝකින්. මම හින්දි කරුණ